роботу буду робити, і це, вော်, це тільки в харді має. Ні, тільки в харді має. Так. От ми до те, стоїмо на 25, почавали тим нашим тим. Замонували, це в мене. Так. Доходило. Так, у нас сильні. Видно, воно, їх ну так, там залишки, все, все розбито. Mm. Я казав, Цирківницький ліцей був за 20-й рік лучшим, на все не зроблять, на, на пілот. У нас є можливість фонду ліквідації. Відділяти проектування, безпосередньо. Зараз от, ми там вводимо перший пул проєкту. По Харківському був, в тому числі. Були проєктувальники, тому, там говорять. Вони подивилися і будуть якраз побудовуватися системний підхід, який спосіб відбудовувати саме місце церкви в рамках експерименту. Степ байстеп. На цих Але... шести проєктах пілотних немає тільки в країні, на них шести зосередитися, Ми по всіх першів теж починаємо. Тут ми комплексно вирішуємо питання для того, щоб для себе зрозуміти. — Доброго дня. — На вістуваторах. — Спочатку відсунули до липци. — Це було кафе хороше що таке ретро називали.